Dragnea a răbufnit în fa a judectorilor, am fost trimis în judecat pentru o bârf la un tri. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut miercuri, la instanța supremă, unde a fost audiat în dosarul angajerilor fictive de la Direcția Generală de Asistent Social Sublinierei Protecția Copilului, Gasp. În care este acuzat ce ar fi intervenit pentru angajarea la GASC sublinierea linierei menținerea în funcție a doua angajate care lucrau de fapt la PSD, ce fostul director executiv al direcției floare Alesu, dar nici altcineva, nu l-a informat niciodată ce cele două angajate nu ar merge la serviciu sublinierea ce ar încasa salariul ferese muncească. Dragnea a negat, de asemenea, ce ar fi discutat cu floarea alesului despre organigrama GASC, spunând că organigrama ierei rectificările bugetare ale instituției aveau proceduri riguroase, iar competenca era a Consiliului Director. El a mai spus ce încearcă să înțeleagă de ce a fost trimis în judecat nicio Oprot. Doar în baza unor burfe spuse la un subliniere prin subliniere i-a susținut ce are, a citat Dinah. Niciodată doamna ales nu mi-a prezentat situația celor două angajate subliniere, niciodată nu mi-a prezentat situația niciunui angajat. Am pus două reguli. Prima, ce orice discuție se purta în prezența domnei director Maghieru în cadrul Consiliului Judeceant Leoman, sublinierei coordonatorului din partea CJ teleorman al respectivei instituției, sublinierei cu subliniere F-ul instituției. Când eu, singur cu el, ce doar nu era o subliniere web. A două reguli, am spus ce vreau să se discute cu instituțiile subordonate, cu subliniere fi, despre chestiuni care nu erau de competent ca noastră. În acest context, niciodată, nici doamna alesu, nici altcineva nu m-a informat, nu mi-a spus că cele două angajate nu ar veni la direcție subliniere iar în casa salariul ferese muncească. Doamna Anisa, Anisa Stoica, mere, a zi, aici, a spus clar ce nu i-am zis niciodată să nu vin la serviciu, le-a declarat Dragnea magistracilor. <fie> Liviu Dragnea a mai afirmat în instant ce de când a fost trimis în judecat a auzit bârfe, a sublinierea ce spune subliniere el ce a auzit. S-a tot vorbit în ultima perioadă prin Alexandria Celis ar fi sugerat celor două, repet, nu am nicio dovadă, dar sublinieră tici cum e cu zvonurile, ce dacă ar spune câte ceva despre mine ce se ajung în această situație ar primi o pedeapsă mai u subliniere oar. Nu subliniere tiu dacă este adevărat sau nu. Dar mi-am pus subliniere eu această întrebare. Floarea Alesu a spus și discut cu mine organigrama instituției. Asta este în competent ca consiliului director, deci este gre subliniere ai această afirmație. Organigrama nu se depune la mine. Rectificările bugetare, spunea Alesu ce le discut cu mine. Vă spun câteva lucruri, eu respect foarte mult Dnaul, dar vă prezint realitatea. Nu aveam cum să mă întâlnesc, sublinierei, să discut cu Floarea Alesul despre organigram, sublinierei, rectificări bugetare, doar noi doi. Toate aceste chestiuni aveau proceduri riguroase, iar competența era a Consiliului Director. Liderul PSD a mai spus și din cei aproape 2000 de oameni angajați în instituțiile subordonate Consiliului Judecean, teleorman foarte mulți erau din cadrul PSD sub linierei de la alte partide politice, iar atunci se întreab firesc dacă ar fi trebuit să se interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu, eu ne întreb firesc. Ar fi trebuit să mă interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu? Eu nu merg nici acum în fiecare zi la sediul de partid. <fie> nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la două săptămâni. Au fost perioade în care nu ajungea niciunul câte o lună. Când noi aveam birou permanent judecean, însemna ce aveam eu toți membrii, subliniere oferii, primarii, consilierii judeceni, mult lume. El a mai spus că încearc să înceleag de ce a fost trimis în judecat feren nici o ci doar în baza unor bârfe spuse la un subliniere Prin subliniere i-a susținut ce a remas și A subliniere vrea să încheie, domnule pre subliniere te. A subliniere acum am spus de la început. Am citit dosarul, rechizitorile, declarațiile. Încerc să înțeleg de ce am fost trimis în judecat fere probă, doar pe nii subliniere te de declarati, în subliniere te felinguri, în subliniere te spuse la un subliniere plic. Nu am reu subliniere ai tii, să înțeleg. Ce se mai spun? Am rămas sub i sunt cintadna lui, a mai afirmat Dragnea în faca magistracilor, în timp ce se îndepărta de microfon. Magistracii au început audierea lui Liviu Dragnea după ora 1400, în condițiile în care liderul PSD a cerut să fie audiat ultimul. În acest dosar, 3 subliniere din TelePSD, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecat de Procurorii Direcției Naționale Anticorupție în 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, fiind acuzat alturi de fosta sa asocie sublinierei de fost subliniere pe angajații ai Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2016, Decembrie 2012, Liviu Dragnea, în calitate de presubliniere al Consiliului Judecean Teleoman, respectiv de presubliniere al PSD Teleorman, a determinat-o pe floarea alesului, la acea vreme director executiv al Direcției Generale de Asistent Sociale sublinierei Protecția Copilului Teleoman, sens sublinierei în tae ce de serviciu prin menținerea în Funcție subliniere implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleia subliniere instituții, Adriana Botorogean în subliniere Ianisa Stoica. În realitate, cele două persoane subliniere au des subliniere urată activitatea la sediul organizației judecene teleormană a Partidului Politic al cerui presubliniere din era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă, susține Dna. Fosta social lui Dragnea, Bombonica Prudana, este acuzat de abuz în serviciu, alturi de fost subliniere ti subliniere fi din Direcția Generală de Asistent Social subliniere I protecția copilului teleorman.